إذا نستضيف ربيع المرابط مدرب نجم الساحل على هامش افتتاح دوري الموندياليتو المباراة اللي جمعتهم مع لا لا سيتي، شي تقول لنا على المردودية الفريق ديالك في هذه المباراة المردودية كانت بالنسبة لسمو الأحمر حمادة المردودية كانت بالنسبة للاعبين مزيانة اللاعبين ديالو لعبوا الكرة اللي ما فيه الكفاية دري ما كانوش عندهم شي تجربة في هذا الملعب أصلا شي نص ديال اللاعبة البارح لعبوا في الوصفة واليوم لعبوا معايا مش بروز اللعبه بعد مر ملعبوا في الملعب هذا اول مره يلعبوا حنا شاهدنا ودرنا البونتري ما اللي خاصنا نديروها واليوم نهزمنا ب 4-0 ان شاء الله الماتش المباراه المقبله ان شاء الله نجيبوا شي نتيجه مزيانه ان شاء الله اذا غير يعني كما قلتي ان كانت اكراهات ديال الاستعداد و ديال ديال هذا وبالإضافة الى الملعب ربما تهو من ناحيه من ناحيه تموضع اللاعبين آه لقيت صعوبات بالنسبه لللاعبين ما عمرهم يلعبوا في الملعب, الملعب, الملعب كيلعبوا ملعب, يعني ملعب القرب كتلعبوا عندكم ملعب آه نعم. القرب ولا ملعب رمليه يعني شنو كتلعبوا انتم عندكم ملعب القرب آه عدا ملعب في الساحل عدا نعم تاع الملعب القرب راه ما صالحش اللعب اصلا كثر من نعم ولاحظنا كذلك الصغار ديال اللاعبين مستوى السن ديالهم لاحظنا بان باقي المستوى يعني بمقارنة مع الفريق الخصم من ناحية اللياقة ولا من ناحية لاحظنا مثلا القامة لاحظنا الكبار ديال السن يعني هاد# ربما واش ملاحظات على نعم، نعم، نعم، نعم، نيش ما عندنا شي شي شي حاجه شي خروقات ولا شي حاجه، السين السين هو السين، كاين شي دراري اللي هما 2006، دخلناها مع 2004 2005، فهمت؟ كاين شي دراري صغار، كنقول زعما كيلعبوا كنظهر تجربه يلعبوا ان شاء الله مع المده تما يكبروا مع الدراري وهاذي نحتاجوا من, من. إذن هذا هو اللي بغيت نسولك حتى المسائل نخرجوا حتى المسائل إيجابية وصابنا الفريق في هذه المباراة، سواء في هذا النوع ديال المباريات في الملاعب هذا ويعني وخوض مباريات من هذا الحجم هذا. يعني بالنسبه لك انت شنو شنو هي الحريق الايجابيه اللي خرجتي من هاد المباراه الايجابيات تجربه اللي دناوها فهاد الدراري مع الدراري تجربه ان شاء الله مستقبل ان شاء الله عندنا انسمنا ان شاء الله واش عندنا دفع الاصبه النجم الرياضي إن شاء الله بعد دفع الاصبه ديال الشمال وادري ان شاء الله عندكموهم عن عنطرهم هادي واخا دابا المباراه ديال دوري كامل كان ان شاء الله عندنا من تجربة وعند التحكم فهمت يعني تحكوا اللاعبين يديو تجربه ويتحكوا يديو واحد المنظر من الملعب، ملاعب اخرى والخاص وكل شيء ان شاء الله التجربه باقيين من عندهم شي خبره في ملاعب كبيره بحال هيدا فهمت كيلعبوا عا في الملعب ديال القرى بحال الملعب ديال القرى دي مستحيل ونتمنى ان شاء الله يكون شي حاجه اخرين شي اخرين. وبالاخص في أخرى يعني انا شخصيا والله ما كرهتش نصادف الحارس كان كان عنده المستوى وخا تمركعوا عليه بعض الاصابات. يعني كان عنده واحد الدور في هذه المباراه يعني كان ممكن يسجلوا بزاف الاهداف اللي كان قد الشبكه ديالو كان بزاف ديال التمريره ديالو كان مزيان ما عرفتش الحارس كان مزيان مستوى المستوى و... وكلشي كان في مستوى على النسبه ديال اللعابه اللي كانوا هنايا كانوا لاعبين انا قلت لك ناقصهم شويه الخبره وصافي خبره زعما هما اللاعب راه كاين معاه التماوق ديال اللعابه دي وهادي شويه ممكن تجيني. حقا بقول بلصة بلصة ممكن ما كتجي هاكا نقول له اخر لاعب بلاصه كمعجتي تجربه باش يعيشوا المبار بلاصته خصو يجري على البالون كاين شي بلاصه يجري على البالون باقي ما عرفش فين ان شاء الله غاقطروهم وناخدمو معاهم غنشاهدوا غيكون خالص ان الله ما المستقبل المهم بانت بوادر خدمة الفريق انا شخصيا مش شفت التموضع ديال ديال الفريق في بداية دي. يعني المباراه خسر لابدا فيها الجانب التكتيكي والجانب التكتيكي يعني حضور المدرب كان واضح في الشوط الاول حيث لاحظنا التا... التا... الرجوع ديالكم للدفاع ال... يعني بزاف و... و... الكرات يعني كان التموضع ديالكم مزيان ما... ما تسجلش عليكم يعني حتى حتى ربما كما قلتي تسجل عليكم الهدف عدل اللعابه بحال اللي وقع ما عندوش تجربه كيما قلتي وقع حد الارتباك لا أكثر اكثريه الاهداف تشكشو و بالاخطاء واللاعب انا قلت لك اللعابه اللي لعبوا البارح في العصبه اللي كان تاثير كبير على المباراه ديال اليوم لعبوا واحد مع الفرقه و واحد الفرقه اخرى لعبوا مع هذه اللي لعبوا هنا البارح ولعبوا جلس ما بغيت ما خلي ما بغيتش نلعب هذيك وزاد عاوتاني ما قلت ما بغيت زمان ندير حيت بغينا نقدموا شي حاجه صدق المباراه خرجت من السيطره ولات وليت دخلت شي اللي كان وقع ديال المباراه كانت هو هذاك المستوى اللي نول ليلى والله شكرا اصلا كانت مستوى لعبوا الدريه الكره وكنحييهم هذا المنبر هذا وكنقدرهم وناخ اخرين ان شاء الله يكونوا مستوى ان شاء الله ويكون ان شاء الله خير ان شاء الله